Тут людською мовою говорить сміттєвий бак. А в телефонній слухавці можна почути голос пластикового стаканчика. Ми, попереві стаканчики, стали справжніми зірками. Який розповість вам свою історію життя. Це кухонний центр, який недавно запрацював у Хмельницькому. Кухонний центр призначений для того, аби навчити... І малих і дорослих в правильному поводженні з відходами, навчити, що потрібно відходи не тільки сортувати, а пробувати їх зменшувати в своєму житті їхню кількість, повторно використовувати декотрі речі, тобто робити так, аби сміття на нашій планеті ставало все менше і щоб відходи були цінною сировною для того, щоб створювати нові речі. Гуфі центр має п'ять тематичних залів. Перша зала медійна, в ній розповідають про історію сміття та показують короткометражне відео. У залі смітєвого жаху жахають від розповідаючи про те, як відходи погано впливають на нашу планету. Учасники туру можуть понюхати, як може пахнути наша планета за декілька десятиліть, якщо ми будемо просто викидати відходи. Наступна зала – це зала вже розумного поводження з відходами, в яку ми маємо потрапити через особливу шафу, в якій живе найбільший забруднювач планети. В цій третій залі ми вже розповідаємо і про сортування, які є види маркування, про небезпечні відходи, про мінімізацію цих відходів, і про альтернативи більш екологічні. Також у нас тут є різні експонати, з якими можна взаємодіяти. У цій залі прибираючи газон і сортуючи сміття, підвідувачі залюбки грають в баскетбол. Дізнаються, як поводяться з відходами у різних країнах світу, тут можна перепочити на лавочці, яка зроблена з кришечок. Простір має багато прикладів того, як можна використовувати вторинну сировину для створення нових речей. Це наше така компостування. Там ми розповідаємо, що потрібно робити з органічними відходами, аби вони не потрапляли на сміттєзвалища. У цій кімнаті наочно можна побачити живі квіти на грядках, які підживлюються компостом. Завершується екскурсійний тур в офі-центру у залі сміттєпереробного комплексу. В п'ятій залі ми вже розповідаємо про наш проєкт «Розумне довкілля Хмельницький», який передбачає рекультивацію нашого полігону. Це буде така величезна зелена гора. Інший проект це будівництво сміттєпереробного комплексу. Також усі охочі можуть спробувати посортувати відходи на сортувальні лінії. Ну де ж я могла втриматись і не попрацювати на сортувальній лінії, яка відділяє метал від інших побутових відходів? На завершення туру десятикласники Андрій та Альбіна поділилися своїми враженнями. Я стараюся сортувати, не я багато чого дізнався. Інтерактивні ігри мені дуже сподобались. Я з друзями весело не грав. Я в гофіцентрі вперше я сюди йшла, я не знала, куди я йшла. Мені тут дуже сподобалось, і я вже давно думаю про те, що потрібно сортувати від ходу.